Це будинок в селі Глищова Іванівської громади. Тут з матір'ю проживає 24-річний Андрій Пекельний. Чоловік розповідає, біля сільського клубу в нього виник конфлікт з незнайомим хлопцем. Потім до суперечки долучилися ще п'ятеро осіб. «За мною гналися група осіб, переслідували мене, я з центру села біг, тікав додому. Я забіг на свою територію, вони вирвалися на подвір'я, намагалися проникнути в житловий будинок. Били вибивали двері, били по вікнах. Я боявся за своє життя і за життя мами, бо я знав, що вони алкогольному сп'яніні, неадекватні. А так як я був тверезю, я це оцінював ситуацію, що потрібно, щоб, потрібно захищатися. Мені дуже шкода цього хлопця, що так сталося, але це їхній був вибір, коли вони погналися за мною, проникли на моє подвір'я і намагалися мені зашкодити. Вони кричали погрозами, коли хотіли проникнути в будинок. При обороні мені ще наносили удар. Ну, я чому-то захищався, бо до мене сила застосовувалася. Староста села Глищова Ганна Дорчак каже, наразі деталі справи не знає. Наразі проходить слідство. Органи виконують свою справу, а коли нам щось проінформують, то це будемо знати. Про хлопця характеристика в нас дуже хороша, бо дуже послушна, чемна дитина, спокійна дитина, Ніде не встривав ніякі конфлікти з ніким, наоборот, він такий соромізливий дитина. А це сусіднє Доглищове село Іванівка. Звідси, за словами Ганни Дорчак, хлопці, які брали участь у бійці. Голова Іванівської громади Руслан Шафранович коментувати ситуацію до завершення слідства відмовився. Батько чоловіка, якого захищаючись поранив Андрій Пекельний, Іван Воробець каже, про смерть сина дізнався за кордоном і прилетів на похорон. «Я не знаю, що сталося і як сталося. Говорили, що сьогодні там слідчий експеримент буде». Бабуся вбитого Катерина Воробець розповідає, поліція та чоловіки, які були разом з онуком, не повідомляли їм, що сталося. Я не звинувачую нікого. І не говорю ніяко ні на там того, ні на свого. Я захищаю свою дитину, бо то є мій внук, бо я його любила. Я маю їх четверо внуків. Я захищаю, і там того я не звинувачую. І ми взагалі, вся родина, його не звинувачує, що він так зробив. Може, він не хотів так зробити, може, так обставини чи стане він, але ж би був хоч в руку, ногу поранив, в лікарню, щоб були завезли, але ну, він зразу кажуть, що він зразу гмер, пара хвилин і на місці він помер. Сусідка сім'ї воробців Надія Стецишин розповідає, яким був Володимир. «Дитина порядна, дитина чесна, дитина вихована в вірі Христові. Я в тій дитині зла не виділа, він ніколи не бився, ні з дітьми ніколи не бився. Я не знаю, склалися обставини, але в тих обставинах ще є, ще є треті люди, які то підштовхнули його на те». А вийшло, він не здали. Були і крайніше. Але то ніколи не згадуй Все, говорить щось погане. Зараз Андрій Пекельний перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що цією справою займуться київські слідчі, які подадуть клопотання до суду щодо зміни запобіжного заходу. Вважаю передчасним та необґрунтованим пред'явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п'ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне і ніхто не має права зазіхати на нього. Адвокатка Оксана Лисенко розповіла, в яких випадках необхідна оборона не переходить законних меж і як це довести. Якщо була загроза життю рідних, близьких, якщо було проникнення у помешкання, якщо нападників була група осіб і якщо нападник був зі зброєю. Ці випадки виключають кримінальну відповідальність за перевищення меж необхідної оборони. В першу чергу треба викликати поліцію і до приїзду поліції не чіпати нічого. Тобто це збереже докази, які в свою чергу зможуть надати більше обґрунтовано підстави, вважати винності та невинності особи, тобто, які докази зібрали. Род Юрій Рошков розповів, дії підозрюваного Андрія Пекельного можна вважати необхідною обороною згідно зі статтею 36 Кримінального кодексу України. Тут було чітке проникнення в приватну власність. У підозрюваного в будинку знаходилась мати. Він не знав, наскільки радикальні наміри у його нападників. Тобто він вчинив дії з метою уникнення конфлікту, його нападники вчинили дію з метою продовження ну, розвитку цього конфлікту. Ну, на мій суб'єктивний погляд, тут є всі ознаки необхідної оборони. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.